الان وحصرياً حصريا استديوات خمسه فتره لكل جديد في علم السلسله جديد الزفاف والشيلات شيرات الهدف قصيد شعريه حسب مواريد مواليد ملكه دخول وجهه المدح تراحل تقاعد تكريم تربيه ناقله وكتابة الكلمات العامه والخاصه جوال سته خمسه سته خمسه خمسه ثمانيه سبعه